Les tecnologies digitals estan accelerant la digitalització del nostre dia a dia d'una manera bastant extrema. Avui en dia ens costa imaginar-nos alguna escena de la nostra vida en què no hi aparegui d'alguna manera o altra alguna tecnologia. Que siguem tan tecnològics no implica que siguem conscients de com ens afecta la tecnologia a nosaltres mateixos i a la nostra societat per la correcta capacitació de la ciutadania, hauríem d'incidir també en l'apartat de sensibilitzar sobre com aquests efectes. Val? Som conscients de quines són les digitalitzacions que ens afecten de manera quotidiana, som conscients de quins algoritmes prenen decisions sobre les nostres vides o no, som conscients de què passa quan ens connectem a les xarxes i consultem qualsevol saber d'internet, què passa amb les nostres dades, qui les adquireix, qui, qui se'n beneficia d'aquestes dades, quin valor estem generant nosaltres en el nostre dia a dia digital. Des del Canòdrum, la nostra aposta eh, centra en la sensibilització a la ciutadania. Ho fem des de la part més formativa, de capacitació, d'adquirir les competències digitals bàsiques amb aquesta mirada crítica sobre l'ús de les tecnologies, però també, com que volem ser el màxim transversals possibles, també és important per nosaltres fer-ho d'una manera lúdica, divertida, que la barrera d'estar de, de interessat per el tecnològic no sigui una, una exclusió, també. No? i ens veure com ens volem proposar fer activitats que siguin al màxim obertes possibles, però que al mateix temps ens permetin reflexionar sobre aquestes temàtiques que ens estan afectant. Normalment entenem a la bretxa de gènere com aquesta diferència en l'adquisició de coneixements tecnològics més específics o especialitzats. Centra no? molt en que les dones puguin assolir formació més especialitzada, que s'encarrilin cap a carreres més tècniques, tecnològiques, no? que normalment són espais més exclosos per a elles. Des del Canódrom, nosaltres el que fem és col·laborar amb diferents projectes que treballen a, a desdibuixant aquesta bretxa de gènere. També entenem que aquesta bretxa de gènere també es pot referir a certa exclusió que patim les dones i altres identitats de gènere minoritzades a, en el que seria l'esfera digital. Eh, avui en dia, en, la, en, en les xarxes socials o l'esfera digital majoritària, eh, estem veient com els discursos masclistes misògens acaben sent com discursos bastant predominants i també ens falta, o el que hem d'assumir, és adquirir certs coneixements sobre com reaccionar davant d'aquesta manosfera. En aquest sentit, adquirir no només Coneixements d'autodefensa digital, no? de saber com reaccionar davant de situacions de violència de gènere en l'àmbit digital, però també coneixements d'autocures digitals, quines tecnologies podem fer servir que ens facilitin tenir un espai digital més respectuós cap a totes i que respecti més la nostra privacitat i la nostra manera d'estar a les xarxes.